Þetta var svona mínúta Ok Það eru mýtt Ég er bara að hugsa út frá því hvort að kosta, mér langar að setja eitthvað á þetta Það er mér svolítið stæmið að beita sem þérna flottur mér á að Þetta eru bara mót það er svo gott takmarkanir þennan kurðinn til að vera þar Það, Ta. tæginn, gakslaus tæginn. Það er Það er tækinn, eins og riðkaður og reyðkaður Svo riðkaður stöðnum mm, tækin